Hei og velkommen til denne filmen der jeg ska vise deg hvordan du lager en film ut av presentasjonen din i Explain Everything. Denne filmen har egentlig to misjoner. Det ene er at jeg ska vise deg hvordan du praktisk presentasjonsteknikk i forhold til selve filminnspillingen. Og så skal jeg spille in en film og helt på slutten av denne filmen så skal du få se den sluttprodukt som ble mens vi lagde denne video. Da skal jeg gjøre bare en oppmerksomhet om de forskjellige verktøver som ligger neders på siden som du trenger å om i forhold til å spille in en film. Her nede så ser dere en oversikt over de forskjellige slidene. Så vi jeg trykker frem og tilbake her, så blar den seg nå til slide nummer to, og så blar jag meg tilbake til slide nummer en igjen. Her er for den man trykker på for å få ny slide, men hvis man ska titta på de åtte slidene som jeg allerede har laget, trycker jag på denne pil opp, og då får jag opp alle slidene mine. Her kan jeg trykke på de og slette de, eller dra de i forskjellige rekkefølge, og så videre. Så skal jeg henles oppmerksomheten om detta här som er på mitten. Og det er spesielt denne record-knappen, den røde prikken, som vi trykker på for å begynne å spille filmen, og så vil du se en klokke som går i forhold til hvor langt dette lydklippet, filmklippet blir i innspillingen. Disse verktøyene som er nederst på skjermen, de vil ikke syns i den ferdige filmen. Okej, okay, la oss begynne å lage denne filmen som skal bli sluttproduktet vårt. Da spiller jeg in. Hej och velkommen til denne filmen där vi ska skal vise deg hvordan du lager film i Explain Everything og da trykket jeg på record, spilte in 7 sekunder og så var jeg ferdig med det opptaket. Då ska jeg gå videre til neste slide. Det jeg skal vise deg på neste slide, det er at det er viktig med dette å formatere presentasjonen din riktig. Jeg liker nemlig å kunne flytte innting i skjermbildet som ligger på utsida, som jeg har forberedt på forhånd, som ligger klart til å flytte in. Men i den settingen som skjermen min er i akkurat nå, så er det det mulig. Det er sånn at en skjerm den har enten 16.9 format, eller så har den 4.3 format. La meg vise litt av vad det faktisk betyr. Hvis jeg går opp på toppen her nå, så gjør jeg om til et mindre vindu av Explain Everything. Da vil du nå se her at eh, dette bildet som er oppsett som flatskjermene, som er såkalt 16-9 format, da når jeg gjør denne skjermbildet mindre, så kan det hende at jeg har ting på utsida bildet i dette grå område for det er innenfor den røde ramma som filmen kommer til å komme. Så hvis jeg nå skal eh, vise ting eh, i forhold til med å flytte ting, så spiller jeg en filmen här nå trykker jeg på Record. Och vit det at når du har ting på skjermen så kan du göra om størrelsen på de og flytte runt. og du kan også gå ut av skjermen og flytte ting in for å vise vad vi snakker om. Da stoppet jeg videoopptaket och så går jeg tilbake til fullskjermsvisning, men det du så det var at den haka, den dro jeg utenifra og in den lå klar. Og når du ser sluttprodukt av filmen så oppdager ikke du noe annet av at haka kommer in på filmen. Og det andre det er også här på dette här med hvis du tar 4-3 formatet som er det gamle TV formatet der når du lager film da i dette formatet som er for eksempel det som er å foretrekke for iPad så kan du få sånne grå områder ute til høyre, i sted, og høyre og venstre i stedet for over sånn som jeg viste deg nå. Jeg måtte jobbe litt, jeg må bare fortelle det, at jeg måtte ta den här og gjøre om størrelsen på vinduet til han ble en passe størrelse slik sånn at jeg fikk det grå området på utsida i forhold til innspillingen. Men det er likevel alltid dette rød område som blir spilt in og den menylinjen borte til venstre den kommer ikke med. Da går vi videre til neste lysbilde. Og det vi skal titte på da, det er at lyd er viktigst. Det er viktig å ha en god mikrofon når du spiller in lyden. Hvis du bruker en iPad så må du absolut da den iPaden står stille og ikke bære den og holde i, da blir det ofte dårlig lyd. Det går om å bruke en mikrofon innebygd i en laptop, bare bare PC, men da må du passe på ikke bråke så mye med taster og sånne ting. Mange webkameraer har gode innebygde mikrofoner som det går an å bruke. Eller hvis du er så heldig som meg, så har vi sånne profesjonelle gode mikrofoner. Men du hørte nok på lyden her nå at lyden ble ikke veldig bra når jeg flyttet den frem og tilbake. Og det er en anting Pass på at du ikke forandrer avstand til mikrofonen eller bøyer deg vekk. På denne filmen her nå så vil nok du høre Ljudlyden blir forskjellig. Og det vi skal gjøre på disse opptakene det er at vi skal spille inn lyden til hvert lysbilde eller hver slide. Så nå spiller jeg inn her. Lydkvalitet, det er viktig. Så bruk en god mikrofon. Det var det jeg hadde tenkt å si i den korte filmen om det, men men tenk på dette her med avstander til mikrofoner og så videre. Og hvis du hvis du er usikker på vad som er den riktige mikrofonen, så er det bare å prøve å spille inn med flere for å se hvem du syns har best lyd. Planlegg vad du skal si og gjøre på forhånd. Som du ser i denne filmen her så har jeg forberedt åtte slides som er progresjonen i filmen min. Det er slags notatene mine. Lag gjerne ferdig disse slidene på forhånd og lag gjerne et skript i forhold til vad du skal si i filmen. Jeg har sånne små lapper som jeg har hengt ved siden av web eh, i forhold til stikkord, i forhold til vad jeg skal si om denne filmen som du ser nå. Det er ofte den måten jeg lager screencast-filmer, og det kan vara greit å explain everything også. Ha i nærheten av et eh, Eventuelt kamera, hvis du bruker det. Nå bruker man jo ikke kamera direkte i Explain Everything, men du kan spille inn filmen på forhånd. Så prøv også å titte i kamera når du, når du gjør dette her. Så er det en fantastisk greie Explain Everything. Det er jo dette her med at du kan flytte objekter. Nå går jag for eksempel på skriften her, og så blåser jeg den opp, og så gjør jeg den større. For den som ser sluttprodukt av en film, så ser jo dette ut som en animationsfilm faktisk. Og dere som har laget animasjonsfilm tidligere, dere sier å, så enkel måte å lage animasjonsfilm på. La oss spille inn en liten trall her også, så skal vi se hva som blir sluttproduktet etter slutt. Jeg trykker på rekord. Visste du at månen, den går runt jorda? Og for brukerne av denne filmen så så de bare at månen gikk rundt jorda. Og det var altså ikke så sånn at de så muspila mi som jeg faktisk førte den her runt med. Det beste er jo selvfølgelig hvis du har en tørt skjerm for da kan du zoome inn og ut og skalere og rotera og sånt på veldig enkelt. Akkurat dette eksempelet med månen og sånt nå så finns det mange sånne rotasjons inne i Explain Everything som ikke jeg skal gå inn på här så er det viktig å fremheve et budskap med annotasjon og tegning. Så hvis jeg for eksempel har her en artikel, som jeg skal si noe om, og i det jeg snakker så går jeg og velger penneverktøyet. Jeg kan velge rød penn nå, så kan jeg si denne oppgaven består av, se og så tegner jeg runt det jeg skal fremheve. Den her er for øvrig laget av NTNU. Eh, og hvis det er noe viktig i teksten så kan jeg gå og velge overstrykningspenn eh, og da ta og si ja detta er viktig. Og så tegner jeg over på skjermen samtidig som jeg snakker. Og det kan se ganske profft ut altså når man lagrer i filmen. Eh, nå skal jeg angre meg litt bort tilbake i forhold til dette med annotasjon og så skal jeg gå inn her og skal lage litt tynnere pen og så skal jeg visa, på denne filmen vi spiller inn samtidig. Här er et eksempel på notasjon og utheve ting som står i teksten. Legg merke til at dette er laget av NTNU. Og hvis du ønsker å fremheve deler av teksten så kan du dra over det med en slags overstrykningspenn. Og der stoppet jeg opptaket og trykker meg nå videre til neste ting jeg har tenkt å vise deg. Og det er dette med pekestokk. Borte til venstre så ser du noe som kan se ut som et sånt sikkert sikte. Hvis du går inn på den, trykker på de tre prikkene, så får du masse forskjellige pekeverktøy som du kan ta rundt omkring på skjermet og utheve hvor du snakker om. Jeg er Star Wars så jeg bruker et blå laser sverd på denne måten og så går jag ut i filmen, och nå ska jeg spille inn filmen. Det kan være lurt å bruke en pekestokk når du skal fremheve punkt 1, og når du skal snakke om punkt 2, så tar du pekestokken til punkt 2, og når du skal fremheve pekestokken på punkt 3, så trykker du den foran i nærheten av punkt 3. Hvis du ønsker et annet verktøy, så bytter du bare over til det andre verktøyet og så kan det vara en pil som peker der det er aktuelt å titte. Då stoppet jag selve filmen min og viste deg altså nå hvordan du bruker pekestukken til å fremheve enkelte deler av filmen. Jeg oppfatter Explain Everything på PC som et litt uferdig produkt. Det vil si at ofte så är det ting som ser litt annerledes enn vad jeg hadde tenkt, så av og til så krasjer det litt eller sånt nå. Så det er ikke 100% å stole på. Derfor anbefaler jeg deg å lagre ofte når du jobber med Explain Everything. Og lagre, det gjør du nede i høyre hjørne, og trykker du på denne pil nedover. Da kommer det opp, og hvis du ikke har skrevet inn noen filnavn enda, så må du kalle filmen et eller annet. Jeg den nå Film Demo 2, og så trycker jag Save da lagres den lokalt på min datamaskin. Eh og den blir da liggende lokalt. Du kan da ikke dele den med andre via nettet. Eh og vit at det er laget nå, det var prosjektfilen til Explain Everything. Det er på ingen måte et sluttprodukt. Dette sluttproduktet, det kan jeg også lagre i skylagringsløsninger. Prosjektfila, det er den fila vi kan jobbe videre på senare eventuelt jobbe sammen med andre på. Og nå skal jeg vise deg hvordan du lagrer skylagring. Da tar vi den som heter pil oppover, og da velger jeg for eksempel Gear Drive, altså Google Drive, og så må jeg logge in, hvis man ikke allerede har gjort det, og så trykker jeg til å eksportere den her in under prosjektene mine i Gear Drive uh, hos Google nå lagres prosjektfila i Gear Drive. Så til slutt så er det jo sånn at sluttproduktet her, det er en MPEG4-fil, en filmfil. Det vi har så langt, det er prosjektfila som vi kan jobbe videre med. Men sluttproduktet, det er en film som vi gir til andre. Og nå ska vi se hvordan vi lagrer denne MPEG4-filmfila. Da igjen går jeg på denne pil opp, og så denne gangen så velger jeg video og så velger jeg Local Storage. Jeg velger den å lagre den lokalt här på harddisken. Vit at du kan putte den rätt til YouTube, for exempel på YouTube-kontoen din, og gå rätt ut på internet eller G-Drive. OneDrive fungerer dårlig for mine studenter på Eskolen i Østfold fordi at den er koblet opp mot den private OneDrive-en og ikke skole onedrive som vi trenger å bruke. Men nå velger jeg Local Storage. Og så kaller jag den här for filmdemo 2, og så lagrer jeg den under videoer, og så trykker jag lagre. Nå kan det gå ganske lang tid, bare så dere vet det. Det kan gå lang tid fra han produserer denne filmen. Det kan ta en god del minutter, så nå er det kanske på tide å gå og ta sig en kaffe, mens du venter på at filmfila blir laget. Og der var du tilbake, ja. Det, nå har jeg klippet bort nesten i 20 minutter som det tok å lage denne filmen. Den prosessen kaller vi for å rendre. Og nå får du virkelig sett hvordan CPU altså gjerne du har på datamaskinen, for her trenger du en god prosessor for å lage denne filmen, og det tar ganske så lang tid. Det selve sluttproduktet mitt, det var ikke veldig stort lov å se på hvordan det ser ut. Da går jeg tilbake til filbehandleren, og det var her som jeg da lagde filmfila mi som ble på 10 megabytes, tror jeg, og den ble på 1 minut og 35 sekunder. Likevel så tog det så lang tid å rendre selve filmen. Og då avslutter vi denne filmen her i opplæringen med å se den lille filmen vi lagde på 1 minut og 35 sekunder. Då håper jeg du har lært dig å bruke Explain Everything og hvordan du lager filmen med dette verktøyet. Hei og velkommen til denne filmen där vi skal vise deg hvordan du lager film i Explain Everything. Og vit det at når du har ting på skjermen så kan du gjøre om størrelsen på de og flytte runt og du kan også gå ut av skjermen og flytte ting in for å vise vad vi snakker om. Lydkvalitet det er viktig, så bruk en god mikrofon.